Dolina, dolina, dolina, roste tam bardzo lozina, лозину pidu v ti, dwczatku підu za turkay, lozynu pidu wyruba ty, dwczatku pідu za turkaci, vział bi mďa za ženu ale żem chudobno je. Mi tak powila, že už máš druhého fraíra. Nečko nepravda, o moja pasija ne taká Nem pidu za toho šuha ja, što ma posunosť k jak ja. Nem pidu za toho šuha ja, što ma posunosť k jak i ja Nem toho ja možu ľubiti, i No mi ho